Pontă reacție furibund la noile modificări ale codului fiscal. vi l-a pus pe mi sublinierea la ANAF se strâng bani pierduci prin prostiile lui. Fostul premier vine cu o reacție dur după ce guvernul a anuncat noi modificări la codul fiscal. Victor Ponta susține că lucrurile sunt cârpite fără o gândire, analiz, studiu de impact, subliniere i-arat mai rău decât înainte. Punct, fostul lider social-democrat în cuvinte grele sublinierei spre fostul ministru de Finance, nu Mi sublinierea, despre care spune ce a fost numit în fruntea ANAF pentru a strânge banii pierduci prin prostiile lui. 24 iunie 2015 am reușit să adoptăm noul cod fiscal. După ani de munca și si dezbateri cu mediul de afaceri, cu expertii din țara și din afara, cu organismele financiare internaționale și si cu toți cei interesați, a fost laudat de toată lumea ca fiind un cod modern, liberal, adaptat la noile condiții economice. Am promis atunci toti ca acest cod fiscal va ramana in vigoare nemodificat cel putin pana in 2020 pentru a asigura stabilitate si predictibilitate. 2016 la 2017 noile guverne au intervenit cu satarul ordonantelor de urgență și au tot schimbat in mod idiot ceva ce mergea bine, după care a apărut faimosul specialist Ionut Misa cu aberanta lui revoluție fiscală. Asamuna a fost revoluția fiscală a lui Nisa Incat. Guvernul Dancila a ajuns deja la cincea ordonanta de modificare a codului, si de fiecare data lucrurile sunt carpite fara nicio gândire, analiza, studiu de impact, si arata mai rau decat inainte. Drept trasplata pentru dezastrul Revoluției Fiscale, Dadi l-a pus pe misa să se sa, strânga banii pierduti tocmai prin prostiile lui, Sip pe Teodorovici, care era ministru de Finanțe în 2015, îl pune sa ca propriul cod din fiecare săptămână cu o nouă ordonanță. Viața are un număr negru greu de egalat. dacă în 2015 toti oamenii de afaceri și si investitorii erau fericiți azi toti înjura guvernul si PSD iar contabilii sunt în pragul sinuciderii